بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہُون صلی رسوله رسول اما بعد احباب گرامی آج ہمارا مختصر القدوری کا بیسواں سبق ہے اور بیسواں سبق ہم قدوری کی کتاب مکتبۃ البشرا کے صفحہ 174 سے پڑھیں گے باب و الزروع ضرور اوسمار یہ باب ہے پھلوں اور کھیتی کی زکوۃ کے بیان میں سے مار کہتے ہیں پھلوں کو ضرور کہتے ہیں کھیتی کو یہ باب ہے پھلوں اور کھیتی کی زکوۃ کے بیان میں ذرا عبارت دیکھیے قال ابو حنیف فی قلیل ما اخرجتہ اخرج تہ العرد و کثیر و ہی العشر, العشر واجب الصواءن اوسقت حُس ما ا وحطب و القصب و الحشیشہ ول وقال ابو یوسف و محمد اللّہ یجب ما اللہ فیمل ثمرتُ اذا بلغت خمسط او سوقن والوسق وسخون صعن بس نبی صلی اللّہ علیہ وسلم ذرا دیکھیے اس کو امام ابحنیفہ علحمٰ نے فرمایا اس چیز کے کم میں جس کو زمین نکالے اور اس کے زیادہ میں عشر واجب ہے برابر ہے کہ زمین کو جاری پانی سے سیراب کیا جائے یا اس کو آسمان کے پانی نے سیراب کیا ہو سوائے لکڑی کے ہتابہ لکڑی کے اور بانس کے قصب بانس کو کہتے ہیں حشیش خدرو گھاس کو کہتے ہیں اور امام ابو یوسف اور امام محمد علی رحمہ نے فرمایا کہ عشر واجب ہے امام ابو حنیفہ علی رحمہ اور امام محمد علی رحمہ نے فرمایا کہ عشر فرماتے ہیں کہ عشر واجب نہیں ہے مگر اس چیز پر جو باقی رہنے والی ہے دیکھیے یہاں سب سے پہلے عشر کی تعریف دیکھیے عشر کسے کہتے ہیں لیکن کھیتی اور پھلوں میں جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں عشر کہتے ہیں عشر کی تفصیل کے اندر تین باتیں ہیں نمبر ایک عشر کن چیزوں میں واجب ہوتا ہے نمبر دو عشر کی کتنی مقدار پیداوار کی کتنی مقدار میں عشر واجب ہوتا ہے نمبر تین کتنا عشر واجب ہوتا ہے سب سے پہلا عشر کن چیزوں میں واجب ہوتا ہے اس میں امام ابو حنیفہ علی رحمہ فرماتے کہ زمین کی ان تمام قسم کی پیداواروں میں عشر واجب ہوتا ہے جن کو بالقصد اگایا جاتا ہے اور جن کو بالقصد نہیں اگایا جاتا خود بخود ہو جاتی ہیں تو ان میں اشر واجب نہیں ہے لہذا خدرو گھاس ہے خدرو لکڑی ہے اس میں عشر نہیں ہے لیکن اگر ان کو بھی بالقصد اگایا جانے لگے تو باقی چیزوں کی طرح ان میں بھی عشر واجب ہوگا صحبان نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں صرف زمین کی اس پیداوار میں اشر ہے جس کو ایک سال تک محفوظ رکھا جا سکے لہٰذا جو چیز ایک سال تک باقی صحیح سلامت نہ رہ سکتی ہو اس میں عشر واجب نہیں ہے اس لیے صحبین کے ہاں سبزیوں میں عشر نہیں ہے عشر واجب نہیں ہے سبزیوں میں کیونکہ وہ باقی رہنے والی نہیں ہے آگے ذرا دیکھیے آگے پہلے عبارت دیکھ لیں اذا بلغت خمستا اوسوقین والوسق لوس کتون وسا نبی صلی اللّہ علیہ وسلم ولی صف الحضرواتی عن دہما عوشر وماسقیبی غرابن او دالیتن اوثانیتن ففی نصف العشری علقلین وقالبو یوسف رحم اللہ تعالیٰ فیمہ یوسق و زعفرانی و الزَّعْفَرَانِ یجب يَجِبُ فی لعشر ادابہ لغت قیمت و قیمت خمثطی من ادنا ما يدخل تحت وسقی وقال محمد رحمه اللہ تعالیٰ یجب العشر اذا بلغ خمسط ام امثال من اللہ به نو فاعتبر رفیل قطنی خمصط احمال وفی الزعفران خمسطن امنائن دیکھیے ذرا یہاں سے پہلے ترجمہ دیکھ لیجیے جب پہنچ جائے پانچ وسق کو جب وہ باقی رہنے والی چیز پہنچ جائے پانچ وسق کو اس میں اشر واجب ہے اور وصق کیا ہے وسق ساٹھ سا کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساق کے مطابق اور صیبین رحمہ اللہ کے ہاں سبزیوں میں عشر نہیں ہے اور وہ زمین جسے ڈھولوں کے ذریعے یا بیلوں کے ذریعے یا اونٹ کے ذریعے یعنی جسے ڈول کے ذریعے پانی پلایا جائے یا بیلوں کے ذریعے یا اونٹ کے ذریعے سیراب کیا جائے تو اس میں دونوں قولوں کے مطابق نصف عشر ہے یعنی سیبین بھی اور امام ابو حنیفہ دونوں کے قولوں کے مطابق آدھا عشر ہے نصف عشر ہے وقال ابو یوسف اور امام ابو یوسف علی رحمٰن نے فرمایا کہ جو چیز وہ چیز جو وسط کے تحت نہیں آتی جیسے زعفران ہے اور روئی ہے اس میں عشر واجب ہے جبکہ اس کی قیمت پانچ وسق تک پہنچ جائے اس چیز کے ادنا سے جو وسق کے تحت داخل ہے اور امام محمد علی رحمہ نے فرمایا کہ عشر واجب ہے جب کہ پیداوار پانچ عدد کو پہنچ جائے اس مقدار کے اعلیٰ سے جس کے ذریعے اس قسم کو ناپا جاتا ہے بس روئی میں پانچ گانٹھوں کا اعتبار ہوگا اور زعفران میں پانچ من کا اعتبار ہوگا ذرا دیکھیے اسی بات کو اب یہاں سے اگلی بات یہ بیان کی کہ عشر کتنی مقدار میں واجب ہوتا ہے جیسے ہم نے پیچھے کہا نا کہ یہاں تین چیزوں کو عشور کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا پہلی چیز یہ ہے کہ عشر کن چیزوں پر واجب ہوتا ہے دوسری یہ کہ پیداوار کی کتنی مقدار میں عشور واجب ہوتا ہے تیسرا یہ ہے کہ عشور کتنا واجب ہوتا ہے تو یہاں سے دوسری بیان کر رہے ہیں کہ عشر کتنی مقدار میں واجب ہوتا ہے امام صاحب کے ندی کو عوشر واجب ہونے کے لیے کوئی مقدار متعین نہیں ہے بلکہ زمین کی جتنی بھی پیداوار ہو خاد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس میں اشور واجب ہے سیبین رحمہ اللہ کے ہاں عشر واجب ہونے کے لیے ایک مقدار اور نصاب مقرر ہے اور وہ مقدار اور نصاب پانچ وسق ہے یعنی جب پیداوار پانچ وسق کو پہنچ جائے تو عشور واجب ہوگا اس سے کم ہو تو عشور واجب نہیں ہوگا باقیری بات کے وصق بھی سے کہتے ہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سا کے اعتبار سے ایک وسق ساٹھ سا کا ہوتا ہے اور ایک سا ساڑھے تین کلو کا ہوتا ہے لہذا ایک وسق دو سو دس کلو کا ہوگا تو پیداوار میں عشر واجب ہونے کا نصاب پانچ وسق ہے یعنی ایک ہزار پچاس کلو بنیں گے جو چھبیس من سے کچھ زائد بنتا ہے تو اس بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب پیداوار 26 من سے زائد ہو تو واجب ہونے کا نصاب ہے وہ تو واجب ہوگا یہ نصاب ان چیزوں کے ہے جو وسط اطاعت آتی ہیں یعنی ناپی جاتی ہیں اور جو چیز وسط اطاعت نہیں آتی ان کا نصاب کیا ہے اس میں حضرات صاحب رحمہ اللہ کا آپس میں اختلاف ہے امام ابو یوسف علی رحمہ فرماتے ہیں جو پیداوار وسط کے ذریعے ناپی جاتی ہے اس پیداوار میں جو سب سے ادنا قیمت کی اعتبار ادنا قیمت کی پیداوار ہے تو اس کے پانچ وسط کی قیمت لگائی جائے گی پھر اس چیز کی قیمت لگائی جائے گی جو وصق کے ذریعے سے نہیں ناپی جاتی تو بس اگر اس کی قیمت وصق سے ناپی جانے والی ادنا چیز کے پانچ وصق کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس میں اشور واجب ہوگا مثلا روئی ہے یا زعفران ہے اس کو وصق سے نہیں ناپا جاتا ان میں اشور واجب کرنے والی ادنا چیز کے پانچ وصق کی قیمت کو پہنچ جائے گی تو اس میں اوشر واجب ہوگا تو ان میں جو عشر واجب ہونے کا معیار وہی ہے جو ہم نے ابھی بیان کر دیا تو امام محمد علی رحمہ کیا فرماتے ہیں امام محمد علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جو پیداوار وزق سے نہیں ناپی جاتی بلکہ کسی اور آلات سے ناپی جاتی ہے تو اس کے ناپنے کے جو آلات ہیں ان میں سے سب سے بڑا جو آلہ ہے اگر یہ چیز پانچ آلات کی بقدر ہو جائے تو اس میں عشر واجب ہوگا جیسے روئی پانچ گٹھے ہوتے پانچ گٹھوں کے ذریعے وہ ناپی جاتی ہے تو جب روئی پانچ گٹوں بڑی بڑی پانچ گٹوں تک پہنچے گی تو اس میں ہوشر ہوگی اور زعفران جو ہے یہ من کے برابر ہوتی ہے اور ایک من 68 تولے اور تین ماشے کا ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیے یہ من وہ چالیس کلو والا نہیں ہے بلکہ یہ عام اس کی الگ ہوتا ہے ایک من یہ 68 تولے اور تین معاشے کا ہوتا ہے دیکھیں ایک تولہ بارہ ماشے کا ہے اور ایک ماشہ آٹھ رتی کا ہے تو اس اعتبار سے زعفران کی مقدار جب اس تک پہنچے گی تو اس پر عشر واجب ہوگا وگرنا نہیں آگے دیکھیے اگلی بارت اچھا یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ عشر میں کتنی مقدار واجب ہے عشر میں کتنی مقدار واجب ہے اگر زمین کو پانی دینے اور دیکھ بھال پیداوار کی دیکھ بھال میں مشقت اور خرچہ ہوتا ہے تو اس کی پیداوار میں جو پیداوار کا حصہ ہے اس کا بیسواں حصہ واجب ہوگا اگر وہ زمین جس کو پانی دینے اور جس کی پیداوار میں مشقت اور خرچہ نہ ہو بلکہ اسمان سے پانی بارشی پانی آتا ہو تو اب اس صورت میں اس میں جو عشر ہے وہ پیداوار کا دسواں حصہ ہے یعنی اگر پانی خود دیں اور اس کے اندر مشقت اور خرچہ آئے تو اس صورت میں پیداوار کا بیسواں حصہ عشر واجب ہوگا اور اگر خرچہ نہ ہو اور آسمان سے پانی بارشی پانی دیا جائے تو اس صورت میں پیداوار کا دسواں حصہ عشر واجب ہوگا جی آگے دیکھیے آگے عبارت پہلے دیکھیے وہ فی الاصل فی الاصلی لعشر ادا اوقہ من ارض لعشری کل او اوقسور وقال ابو يوسف لا لاشی فی حا تبلغ اشرۃن وقال محمد رحمه اللہ تعالیٰ افراقن وفرق و سلاسون رتلا بل عراقی ولی سفل خراج من ارز الخراجر ذرا صبارت کو دیکھیے بچے اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں آپ اب کہ شاہد میں حشر واجب ہے جب کہ اسے نکالا گیا ہو عشری زمین سے خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو امام ابو یوسف علی رحمٰن نے فرمایا کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ دس ازقاق کو پہنچ جائے اور امام محمد علی رحمٰ نے فرمایا کہ جب وہ پانچ افراق کو پہنچ جائے اور فرق عراقی چھتیس رتل کا ہوتا ہے عراقی خود امام قدوری نے بیان کر دیا ستوں و سلاسون رتلاَََََََََََ بلا عراقی اس کو پہنچ جائے تو اس پر عشر اس شہد پر عشر واجب ہوگا اب یہاں ديكھے ازقاكہ یہ كى جمع ہے اس کا بہ مشک ہے اس کا معنی اور افراق فرق كى جمع ہے اور یہ چھتىس رتل کا ایک پیمانہ ہے اب یہاں ذرا ديكھیے عشری اس زمین پر کہا گیا نا کہ اگر وہ عشری زمین میں ہو اضا اوخا مین عارضری قلع اقاصرہ عشری زمین ہونے کا کیا مطلب ہے عشری اس زمین کو کہتے ہیں جو پہلے بھی مسلمانوں کے پاس تھی اب بھی مسلمانوں کے پاس ہو یا اب مسلمانوں کے پاس ہو لیکن پہلے کافروں کے پاس ہونے کا یقین نہ ہو کہ یہ کافروں کے پاس تھی یا نہیں تھی کافی عرصے سے وہ مسلمانوں کے پاس ہے تو وہ زمین عشری کہلائے گی اس کی پیداوار پر حوشر واجب ہوگا اور اس کے مقابلے میں ایک زمین ہوتی ہے خراجی خراجی زمین اسے کہتے ہیں جو فی الحال کافروں کے پاس ہو یا فی الحال تو مسلمانوں کے پاس ہو لیکن اس سے پہلے کافروں کے پاس ہونے کا یقین تھا تو اب یہ عشری ہے یہ خراجی زمین ہے اور خراجی زمین پر ٹیکس ادا کیا جاتا ہے خراجی زمین پر ٹیکس دیا جاتا ہے اب یہاں ایک مسئلہ دیکھیے کہ شہد اگر عشری زمین سے اتارا گیا تو اس میں عوشر ہوگا اگر خراجی زمین سے اتارا گیا ہے تو اس میں عشر واجب نہیں ہوگا اب اگلی مقداری اگلی بات یہ کہ شہد کا جو عشر واجب ہوگا وشر کتنی مقدار میں واجب ہوگا اس میں اختلاف ہے حتیٰ طبل و عشرت ازقاقن یہاں ذکر کیا گیا اور آگے خمسۃ افراقن و الفرق و ستو و سلاسون رتلن بالعراقی یہ ذکر کیا گیا دیکھیے اس میں امام ابو حنیفہ علی رحمہ اس میں اختلاف ہے امام بحنیفہ علی رحمہ کا نظریہ یہ ہے کہ اس کی کوئی مقدار اور نصاب متعین نہیں ہے شہد کم ہو یا زیادہ ہو اس میں عشر ہوگا فلاس علی عشر القیدہ من عارض عشری قلعہ اوقا سرا یہ امام ابو حنیفہ کے ہیں کہ کم ہو یا زیادہ ہو جب شہد عشری زمین سے اتارا گیا ہے تو اس صورت میں اس پر عشر واجب ہوگا لیکن امام ابو یوسف علی رحمہ فرماتے ہیں کہ شہد میں عشر واجب ہونے کے لیے نصاب 10 ازقاء ہیں یعنی جب شہد کی مقدار دس ازقاق ہو جائے تو یہ بھی ایک پیمانہ ہے تو اس میں عشر واجب ہوگا ایک ذق کیا ہے پیمانہ اس کی مقدار کتنا ہے ایک ذق جو ہے یہ پچاس مد کا ہوتا ہے اور ایک مد جو ہے یہ اڑسٹھ تولے اور تین ماشے کا ہوتا ہے تو آپ اسی حساب سے اندازہ لگا لیجئے تو اور امام محمد علی رحمہ کا فرمان ہے کہ شہد میں عشر واجب ہونے کا حساب پانچ افراق ہے اور شاید جب پانچ افراق کو پہنچ جائے تو عشر واجب ہوگا اور ایک فرق یہ چھتیس عراقی ریتل کے برابر ہے اور ایک ریتل جو ہے یہ چونتیس طولے ڈیڑھ معاشے کا ہوتا ہے ایک ریتل کتنے کا ہوتا ہے چونتیس طولے اور ڈیڑھ معاشے کا ہوتا ہے بعض نے اس کو چ... کیا ہوتا ہے اس کے برابر یہ چھتیس ریتل کہا گیا ہے تو یہ اس کا جو وزن ہوگا وہ چونتیس تولے اور ڈیڑھ معاشے کا اس کا تقریبا جا کے وزن بنے گا آخر میں ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ ولی سفل خراج من اردل خیر عشر اور خراجی زمین کی پیداوار میں عشر نہیں ہے یعنی جو خراجی زمین ہے جس پر ٹیکس ادا کیا جاتا ہے خراج ادا کیا جاتا ہے اس میں عشر واجب نہیں ہے جی دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا آفرمائے ان شاء اللہ آگے باب و میں دفع جزو دفر و صدقہ تلیہ ہی وہ ہم اس کو انشاءاللہ شاء اللہ کل پڑھیں گے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق طا فرمائے جزاک اللہ